Puternic atac al armatei israeliene în Gaza. Au fost lovite complexe militare ale Hamas. Armata israeliană a atacat duminic pozițiile ale Hamas din Gaza, după ruperea unui gard de securitate, informează după preluat paranteză deschisă de Ager Press. Ieri. Gardul de securitate dintre Israel subliniere IFM subliniere IA Gaza a fost deteriorat subliniere IA a existat o încercare de a incendia un vehicul tehnic, au anunțat pe Twitter militarii israelieni. Ca răspuns, în urmă cu câteva momente, forțele aeriene israeliene au lovit un obiectiv terorist dintr-un complex militar din Rafah. În sudul Gaza, aparținând Hamas, o organizație terorist, a precizat armata. Anterior, armata făcuse cunoscut ceva, continua să ce orice de afacere în statul Israel, sublinierea ei va reacționa dur împotriva celor care doresc să atace civili israelieni.